Nástup do autobusu a jede se. Stovka hradeckých seniorů i letos navštívila neopakovatelnou atmosféru festivalu Rock for People. I hned po příjezdu dostali seniori od pořadatelů červené kloboučky a vydali se vstříc festivalové atmosféře. Mezi mladými návštěvníky budili velkou pozornost. Někteří se s nimi zdravili a pořizovali si selfiečka. Jednou z nejstarších účastnic byla i 92-letá Jarmila Chudobová. Na festival vyrazila už po několikáté a pochvalovala si vstřícnost mladých lidí. Žasném, že není vidět žádného opilího, každý se chová slušně, Opravdu ta úroveň je OK. Návštěva seniorů na rokovém festivalu je hradeckou doménou a má mnohaletou tradici. Je to neuvěřitelné, ale již po deváté z posledních deseti ročníků jsou seniori z Hradce Králové přítomní tohoto rokového koncertu. V letošním roce se Rock for People zúčastnilo 100 seniorů z Hradce Králové a velice se těší na právě začínající koncert skupiny Olympic. A pak už nastala ta nejočekávanější chvíle, kdy se na pódiu objevila kapela Olympic. Seniori si akci užívali a velkým zážitkem bylo vyzvání seniorů k tanci od mladých návštěvníků festivalu. Při notoricky známém pomalém songu se improvizovaný parket zcela zaplnil. Potlesk i dobrá nálada prostoupila celý prostor pod pódiem a došlo i na zdravici seniorů od samotného lídra kapely olympik Petra Jandy. Vítám seniory, kolegy, kteří jsou zhruba stejně staří, možná starší než já. Sebráte přišlení, kde sedí, ale moc mná zdravím, A se zahreme jednu píšičku a pak to musíme hlavnout to Závěrečný aplaus jasně potvrdil, že se mezigenerační dialog povedl na jedničku. Akce se vydařila a seniori odcházeli z areálu spokojení. Bylo to něco překrásného. Akci pro seniory připravuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Hradec Králové společně s dalšími subjekty. I v dalších letech chce město v této tradici a mezigeneračním dialogu pokračovat.